بسم الله الرحمن الرحيم وابينا استعين عاجل جدا لوزارة الري والموارد المائية المصرية لقد تم نزول امطار غزيرة على سد النهضة الاثيوبي ورفع منسوبه حوالي اتنين متر تقريبا في خلال اربعة وعشرين ساعة وده يعني ينذرنا ربنا ان الفيضان السنه ده هيكون غزير جدا لدرجه لا يتخيلها العقل وان شاء الله سوف تدخل المياه الى مفيد توشكى باذن الله تعالى هذا العام وكل ما نطلبه ان تخفض وزاره الري والموارد المائيه منسوب السد العالي الان والسماح لزراعة الأرز لجميع الفلاحين في مصر يسمح لهم بزراعة الأرز وتوفير المياه اللازمة لهم لإستغلال المياه الزائدة عن الحاجتنا لزراعة الأرز في مصر وتوفير المياه لهم وعمل حال طوارئ في وزارة الري. عشان نقدر نعدي الازمة دي على خير ان شاء الله وجاري التعبئة لانهيار السد العالي ان شاء الله قريبا جدا ما لم تستمعوا الي جيدا فانا اقول لكم الحقيقة الكاملة لعلامات الساعة الكبرى وان السد العالي هو من احد علامات الساعة الكبرى الذي يخرج من خلفه يأجوج ومأجوج اللي هم الفيضان ثم يتبعه الجفاف وهذا هو البحث الذي أقوله منذ فتره طويله ولا احد يستمع الي وان ندبه الارض هي الملكه كليوباترا وموجود مكانها في الكيلو سبعين في مدينه الحمام وده كله انا بقوله لكم عشان تقولوا لي طب تعالى ورينا الملكه كليوباترا دي فين عشان تعرفوا الحقيقه هل فعلا هينهار السد العالي زي ما بقول لكم ولا لا لكن لا احد يستمع الي فاذا لننتظر طول الامطار على هضبه الحبشه في اثيوبيا مبكرا هذا العام وسوف يكون فيضان غزير جدا هذا العام ونحذر وزاره الري والموارد المائيه من هذا الحدث والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته كان معكم امل حسني متنبا بعلامات الساعه الكبرى تليفون زيرو اتناشر تمنيه خمسه سبعه تسعه سبعه تلاته اربعه شكرا على حسن استماعكم